تدري تقوى وتذبح سلاس هذا زجرانك وما ذوقان مثل غروز سيد صرود يلاوون من ذم الطال تدري تقول وتذبح سلاس هذا زجرانك وما ذوقان مثل غروز سيد صرود يلاوون من ذم الطال يحزن فينا I'm سنة سفودنا ونون كاسين الطاولة قزارة رفيق جداد وكتاب بركون زنقان يخفى ولانه ولاد وسنة سفودنا ونون كاسين عز الطاق كيفاش نتاملك يقيمي وقلتو في الصير تاني هل هذا تمثال وتسقوش لدار اناك وزطاق يفس من نمك في قيم يبارك وخصيل مثل التمثال تكون سلاس أنا زكراريك ما مثل مغروس نسيت طزروث ايه لاولدة من ضم الطاق اذكر انتكوت اذيك سلاس اذا زكراركم اذي وقال موثن العروس انسي طزروث ايه لاولدة من ضم الطاق يحزاب في الناس مراس يجمل في الغروس زي النحلال في الغروس زي النحلال والنكاستان ونزقهم والرجاء لتشهد يَخْلَوْنَ أسميني البركة تزروخ البركة تصفى مصيرا والنكاستان ونزقهم والرجاء لتشهد يَخْلَوْنَ أسميني البركة تزروخ <تصفيق> أصرف الحال أصبح في النار سوق <تصفيق> سالة يا رواه الديني داس هي وسجنه ناديت شدى كوكب فاتح الحال اصبح في هي وسجنه في مولاتك فيك تسلى الزيتونة تسلى تغير ياك يا ولاد ما هو دوما ولا نيت ياجتاز روو يا ولاد ما هو دوما ولا نيت